Ранок Андрія Михайловського розпочався із закупівлі партії різноманітної м'ясної продукції, яку він збирається вести до собачого притулку. Ящики з м'ясом та субпродуктами він вантажить у автівку, де вже знаходиться корм для котів. Далі їде за дружиною Веронікою та на місцевий ринок за крупами. Цю продукцію молодята Вероніка та Андрій Михайловський везуть до притулку для тварин в життя, там як зустрічає волонтерка Зоя Коваль. Ясну продукцію викладають у морозильні камери, аби не зіпсувалась, а мішки з крупами забирають на свою територію притулку, який співісною з комунальним. Зоя Коваль розповідає, у них – то одна собака та одна кішка з п'ятьма кошенятами. Вчинка молодої пари здивована. – Це дуже рідко таке буває, що от такі молоді хлопчик з дівчинкою, такі молоді, і вони «Сообразили, придумали таке, що треба допомогти бездомним тваринам. Скільки вони м'яса привезли, крупи, я попросила для котиків їсти, бо в нас підкинули котів, вони на все, на все згодні. все привезли». Молодяти на своє весілля замість квітів просили гостей робити пожертви на притулок. Таку ідею під час планування заходу запропонувала мама, розповідає Вероніка. Її коханий Андрій ідею підтримав. – Немає сенсу збирати так багато квітів, які зав'януть дуже скоро. Краще зробити якийсь такий Добаві. добрий жест. Як сказав мій хресний, коли прочитав запрошення, ага, поняв, конверт вам, конверт псам. Вероніка додає, гості з розумінням поставилися до такої забаганки. Вони дуже відповідально до цього підійшли, Жодної її людини не було з квітами, Жодної. хоча нам всі казали, Та, розраховуйте на те, що 50% прийдуть з квітами. І на території місця проведення ми влаштували місце, зону Скринько, зі, зі скринькою, так, куди можна було кидати пожертву, плюс там був ще плакат, на якому була написана вся інформація. Загалом вдалося зібрати 6,5 тисяч гривень, розповідає Вероніка. На цю суму закупили паленки для хвороб. 4 собак, вісім мішків різноманітних круп, корм для котів та м'ясну продукцію. Молодята додають, на ті кошти, що ще залишилися, планують закупити м'ясну продукцію, коли та закінчиться у притулку. Волонтерка Зоя Коваль каже, такі люди трапляються рідко. Таким обсягом і, і з таким рвінням, щоб так дзвонили кожен день по два-три рази, що вам треба, яке вам треба, а ще й кажуть, щоб у нас ще залишилися кошти. Кажуть, до мене ви з'їздите м'ясо, і я друге вам привезу. Леся Боровець, Вітлана Крентовська, Новини на Суспільному. Хмельницький.